Sand og sten kaller vi tillslaget Her ser vi tegning av steinene i en betong etter at den er blandet sammen. Hvis det er stein av en størrelse, som det er her, blir det mellomrom mellom steinene som må fylles med sement og vatten. Det blir både dyrt og dårlig. Da er det bedre å fyll mellomrommene med mindre stein, sånn som her. Mellomrommene mellom de stenene igjen må fylles med enda mindre stein, sånn. og så videre. Da vil vi bruk mindre vann og mindre sement, og vi får en billigere og sterkere betong.